Hei, voit kirjautua Kaakkuripalveluun, mutta miksi tekisit niin? Kun olet kirjautunut, voit tehdä varauksia, voit uusia lainojasi, voit tehdä uusia suosikkilistoja ja voit tallentaa hakuja. Kirjautuminen tapahtuu oikeasta yläkulmasta. Jos olet xamk olet varmaan jo liittänyt tunnuksesi kirjastokorttiisi. Eli tuolla on toi lainojen uusinta. Varauksesi näet täältä. Ja nyt kun olen kirjautuneena, otetaan kirjoja, niin täältä tulee painettujen kohdalla onkin mahdollista nyt sitten tehdä noita varauspyyntöjä. Aineiston kohdalla on tuommoinen neula-merkki, ja tällä voit sitten siirtää aineistoja suosikki Voit tehdä uusia listoja, voit käyttää olemassa olevia listojasi, ja listathan on helppo tapa jakaa tietoa aineistoista kavereiden kesken. Eli tuolla suosikki täältä voit pitää joko sen yksityisenä, eli vain omassa tiedossasi, tai sitten voit tehdä listan julkiseksi ja tuolta voit sitten jakaa sen julkisen linkin. Eli tällä tavalla tieto siirtyy helposti.